السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع بيلاب يا اخوانا صفر ورجع بدأ من جديد النهاردة لسه يوم اثنين وعشرين بادئ دلوقتي حالا يعني النهاردة مش عارف حوالي اربع او خمس مواقع كلهم صفروا وبدأوا من جديد يعني كأن المواقع كده متفقة مع بعضها ان هي تبدأ مع بعضها وتفصل كده مع بعضها النهاردة طبعا الموقع اشتغل لسه تاني موقع بيلاب طبعا لو تفتكروه آه لسه بعد دلوقتي حالا من جديد آه صفر ورجع اشتغل تاني دلوقتي والحمد لله انا سحبت منه مبالغ كويسه جدا وقدرت آه اجمع راس مالي واكثر بكثير كمان يمكن سحب اكتر من 100 وحاجه روبل من الموقع سحب طبعا او مكسب من الموقع طبعا ده غير الايداع بتاعي فحاولت دلوقتي حامل ايداع تاني في الموقع يعني عشان خاطر تسجل في الموقع والحاجه بتكتب محفظه البيع بتاعتك فقط بعد كده بنضغط على كلمه يكمل وطبعا النهارده زي في شويه مواقع كثيره فتحت يعني هسيب لكم برضه رابط روابط المواقع اللي فتحت كلها النهارده تحت رابط الموقع بتاع بايلات ديتي وطبعا أنتوا اللي عايزين تشتغلوا عليه اشتغلوا عليه وبرضه لو حابب تعمل ايداع على اي موقع يعني يبقى على مسيرتك الشخصيه طبعا ما حدش يلومني على اي ايداع ولا اي موقع حد يشتغل عليه يقول لي الموقع نصب عليا او الموقع ما بعتليش السحب بتاعي عايز تعمل استثمار يا يعني تبقى على مسيرتك الشخصيه انا طبعا بعمل استثمارات على المواقع وبشرح المواقع وبقدر اكسب من المواقع انت لو مش هتعرف تكسب من اي موقع ما تشتغلش خالص عشان خاطر ما حدش يلوم عليا بس في المواقع. المهم المهم موقع بايلاب ديتي لسه فاتح دلوقتي حالا زي ما قلنا هروح طبعا نعمل ايداع على الموقع فاول حاجه هروح طبعا نضغط على كلمه زياده الدخل آه انا هعمل ايداع النهارده حاول اكبر المبلغ شويه هخلي اكثر من 100 روبل انا كنت بعمل ايداع ب 100 روبل لكن هحاول اكبر المبلغ شويه هروح كده اخد رابط المحفظه آه واخذه كده كوبي او النسخ اللي هبعت عليه. اللي هي بتاعت الموقع، بعد كده هروح على موقع على محفظه البير بتاعتي واحط رقم المحفظه هنا كده لصق، وبعد كده بكتب الرقم هشوف الاول عندي كام كام روبل الاول؟ انا عندي حاليا 197 روبل كويسين حاعمل بيهم ايداع كلهم 197 روبل، تمام؟ حكتب 100 197 197 روبل، هروح اضغط على كلمه ارسال، وبعد كده ايه؟ اه انا بيقول ليس لديك اموال كافيه، لا انا عندي كام؟ هنشوف كده كان طبعاً عندي تاني اه مية انا عندي مية سبعة طيب تمام مية دول حياخدهم تقريبا مية, تقريب مية كده واحد روبل طب احنا كده هنخليها مية ستة روبل كده هيبعت على طول حنوض كده رسالة تم اكمال عملية المعملة بنجاح هروح كده على علامة الساعة دي كده وناخد رقم معرف العمليه كده كوبي او نسخ هنضغط كده كده نسخ على رقم معرف العمليه بعد كده نرجع ثاني للموقع باي لاب ديتي ونحط رقم معرف العمليه كده ايه لصق بعد كده نضغط على الكلمه استنى أه كده احنا قبل ما ايه قبل أه ما نبعت هنشوف الايداعات طبعا هنا الاول 10% أه تجديد الايداع ب 100 روبل ايه هنضغط كده عليها دي الاول عشان خاطر نشوف طبعا هنغير الترجمه كده الاول هنخليها الروسيه طيب ماشي احنا كده عملنا 100 روبل هنضغط كده على ايه على بعد هنا المعتمد 196 روبل تمام كده اه تحققنا كلمه الدفع عملنا ايداع ب 196 روبل هنضغط كده على كلمه ايداع اه لو انتم شايفين كده الايداع اصبح 216 روبل اداني طبعا 110 يعني تقريبا اداني ايه اه 10% اه من الايداع بتاعي على مده ايداع ب 196 هو اداني 216 اه روبل يعني حاجه كبيره جدا تقريبا اداني كده 16 آه لا كام تقريبا كده اداني 20 روبل آه من الايداع بتاعي آه طبعا اداني مكافاه يعني تقريبا كده 10% بونص زي ما بيقولوا كده فانا كده خلاص عملت الايداع ب 196 لكن انا الايداع بتاعي اصبح كده 216 سنت من عمله الروبل ده الايداع بتاعي وباخد طبعا 20% طبعا مبلغ كبير بصراحه فان شاء الله الموقع ما ينصبش علينا ونحاول نكسب او نرجع ارباحنا تاني او على راس مالنا تاني من الموقع، بس قبل ما من من من من نطلع كده الموقع، اول حاجه بروح نضغط على كلمه علاوه دي طبعا بناخد المكافاه اليوميه، المكافاه اليوميه بديك طبعا آه 10% من الايداع بتاعك، فانا عملت ايداع ب 200 وتقريبا 17 او 16، فهنا عندي 2.7 سنت حضرتك لا تحصل على المكافاه، فانا اخذت كده المكافاه اليوميه من الموقع. تمام كده خلاص اخدت المكافأة اليومية هروح كده نص يعني نسحب من الموقع على طول طالما عندنا مكافأة هنشوف بس يعني الموقع هيصرف معانا لا هنسحب كده هنضغط كده على كلمة انسحب وخلاص كده الدفع 2 روبل آه من الموقع 2 روبل و سنت هروح كده على المحفظة آه محفظة أنا كده كده سحبت الرصيد كله من المحفظة يعني لو ما وصلش رصيد حيبان هروح كده نعمل إعادة تنشيط للصفحة وكده زي ما قدامكم خلاص السحب وصل. أهو 2 روبل سنت كده على الرصيد الأساسي أهو 2 و77 سنت او 7 هي وصل 17 سنت بس كان في حوالي سنتات كده قاعده موجوده من الاول ف2 روبل وصلوا عندي على المحفظه طبعا الموقع بيه يعني سحب فوري على طول مجرد تضغط على انسحاب بيوصل لك السحب مباشره الى المحفظه بتاعتك ده موقع بلاب جديد النهارده وزي ما قلنا في حوالي ثلاث مواقع آه زي ما قلنا الموقع الاول هو ديتي فتح معانا وفي موقع ديفلوين لو تفتكروه برده فتح هسيب لكم رابط المواقع كلها في اسفل الوصف بتاع الفيديو على فكره نزلت الموقع على صفحه التليجرام بتاعتنا هتلاقي الثلاث مواقع اللي على صفحه التليجرام اهو زي ما انتم شايفين قدامكم الثلاث آه مواقع الجداد اللي فتحوا النهارده او اللي اشتغلوا النهارده لسه بادئين دلوقتي حالا آه روح على صفحه التليجرام هتلاقوهم موجودين ان شاء الله وده كان شرح المواقع النهارده فيا رب العالمين حضراتكم يا ريت متنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتروحوا على صفحه التليجرام تنضموا معنا على صفحه التليجرام او على قناه التليجرام عشان خاطر يعني كل جديد بتلاقوه على قناه التليجرام اول باول يعني ساعات بتأخر شويه في الشرح على اليوتيوب او على قناه اليوتيوب لكن على التليجرام بتلاقي كل حاجه اول باول ان شاء الله هناك ريت تروح تنضموا على قناة تليجرام عشان خاطر تقدر تستفاد وتعرف إل إيه بيحصل أول بأول في مواقع الاستثمار لعملة الروبل وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.